السلام عليكم كيفكم شو اخباركم تمام جديدكم اليوم مقطع جديد ايش مقطع اليوم مميز لا تنسون اللايك والاشتراك وسوي تفرجات تحت صندوق تابعوني عليها كامل واو ليتس نبدا الحلقة فتحت سناب فتحت سناب لا تنسون ما تتابعوني علي اللي ما يتابعني لا اذبحهم قاعد هنا قاعد اهبد وما اخلي ولا شيء تابعوني علي شوفوا وييييي وموجود تحت صندوق الوصف نبدا هل البنات يحبوا الاسمر ولا لا هل فعلا جيرلز لاف تشوكليت ولا لا قال لك الصراحه يعني الجراح مشاعري قولي الصراحه والله لا فعلا فعلاً فعل. قول الصراحه وزبّني <تصفيق> لا عن جد صراحه صراحه كل البنات بيحبوا السمر <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم استخدم الله وش اللي يقول؟ The journey remember شنو في حال وصولك الى المجلس؟ القدس طبعا أول نعم القدس ان شاء الله نعم الحل السلمي للقضيه الفلسطينيه و وان شاء الله يكفي ان شاء الله نعم في ناس خفيفه يعني يسأله اي البلاد احب اليك يا رسول الله بعد مكه والمدينه؟ قال الجزائر ثم قال ماذا قال الجزائر ثم قال ماذا قال على كف امك الدينوها هنا تنقبل خفّاهم فهم من قال عني كذب متعمدا لتبوء مقعده من النار احترام واخلاق وطيبه و... دقيقه بس برجع لكم ثواني I've been following my whole life everywhere. Cars seen Cars, <akraours> e sidewalks, stores, everywhere. There's no shit. Gazzle, man. Simi, Simi, A Simi, I, Simi, I. Drag. it. I'm تودع يا ولد. <تصفيق> الرحلة ترحل ياما. دخل دخل. هذا كيف هم؟ حرفيا هذا انا، هذا انا ذا لعبت كورة. لكن علي الحرام ذمتي ذمة. هذا الفيديو الله. شاحو يضرب خمسه انا نقفل الاظرف معه... على طول هز هز هز القدر ما هز القدر بس كذا كذا هز مع الجنب مع الجنب انتم عارفين انه هذا المشروب اسمه مهيتو لكن بعد هذا الفيديو ايش صار موهيتو ما شاء الله يا خوتي هنا عندهم مكيف بعد يا قلعه سويت سحر I'm a little bit سلفت هذا هذا أنا ما سمعت انه رجل باكستاني <تصفيق> جاي يسوي عمره، ناس سوتها ابو بكر، ناس مدري مين سوتها اللي سواها يا الحرام يا ابو ما على كيفكم ترى حتى في ناس يقولون <تصفيق> سمعت سمعت إن لما رجع الباكستان في ناس صارت تتعبد له، يعني يجون ياخذون له تبريكات ومدري وش استغفر الله العظيم. لا تاكلوا سددت له understand the concept of تاتيماي وحوند and the way that it's interpreted is it's supposed to what the hell oh my god though uh can some ada ada سوو مغلق tell me what's what's going on anyone what's what's going لا زلت قاعد يرجعه feel like it's Salam alaikum, alaikum, a 12 I tell you what, a woman a man can also stroke. Oh, سعرين 250 دولار أنا قاعد يقول ليش ليش سعره قليل كذا يعني هذا قال شيء قال شيء سعره 1000 دولار كذا عيلا اخر شيء طلع جي GT 730 خيل عيال هذا حتى ويندوز 11 ما يدعمه خيله والله ما حكينا عليه سعره 100 دولار حاليا سعره 100 دولار ألا بيعتقد أن كلمة سيجما تعني الشخصية القوية والغير خاضية لتوافع الأمور لكن الواقع التافه أن كلمة سيجما عربية مستخدمة بعمل فني قبل كم سنة وهذا اكبر دليل على الكلام اللي قلته مرحبا سجل يا 1 2 1 and scammer get scammed buddy that's what no, you no, get no, no, you're no, not no, no. getting Oh my god هذا اكثر دي انا يا عيال مرة كسرت الكيبورد تخيلوا خرجت كذا وينيس في ميرسي وذلكم حقين الصالة مستانسين انه هوك خلاص راح يكون ضعيف بدون أي قيمة لا اي سمير اه بونو يقول يقول عايد الحلوات عايد الحلوات مبروك عليكم العيد يا حلو جمعتكم بلبس العبايات يا حلو جمعتكم بلبس العبايات Get a taste for us. place today. to the house. I'm going to go going to go to the house. I'm going to go to going to get زي قسم بالله زي اليوم هذا زي اليوم, اليوم تدري عيال شو على المكيف، جابوا ريموت ريموت شكله جديد شركة جديده مملو يعني ها والريموت ده يشتغل عند المدرسه كلها كيف ما تدري فلما انجه شبك سكبس كبس كبس فينا من خرب ابو حامد لا نثرب بعدين رمى الجهاز في واحد من العيال كبس كبستين وطلع صوت جسمه انه اشتغل يقول يا عيال احد خرب جسمي اح ما انت خربته أبوه اوه ماي جاد يور موست سير يور موست دير اوكي هيم دوينج جود يا يور دوينج سو جود اوكي You're almost there. Come on. Oh, my God. Okay. okay. A little that's bit hard. more. No, babe. That's too high. Okay. Now, it now, you have to walk back. Oh, uh, no, I can't. No, no, no. Babe, so I can't. Try getting up. I can't. There's no way turn I'm getting around. around. Do you need help? Do you need help? Please, babe. Please help me. I can't. Okay. Do oh, oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my my God. Oh, my God. Oh, my God. <laughs> مايا يا والله اللعبه ذي مره شسوي بدي اجربها كذا جيب عبد الله في بفلن فيه طيب انت تسوي الشيء كيف تسوي كيف تسوي؟ كيف تسوي 100 مية لازم سكر لازم مضبوط ليش سكر ما في فائدة مو يضرب هنا بير والله صد صد خلصنا يس خلاصنا بكاء يا امام كوره الصادره ماقدرات تصدقوني اشتراك اذا كانت تفصّل تحصل بس تابعوني عليها كامل و تابعوني على السناب اهم شيء تابعوني على السناب ماعندك اي تابعوني على السناب و احبكم و على النبي و السلام عليكم